Пътя на Е, сега те глобих за прибиране в трезво състояние. Стига и ти бе. От вратата се краката! Е, да, още не са умекнали. Много е хубав. Това в Дунав, е в Това е темза за Англия. Сериозно? Ти що не караш лодка вместо паничарка, а? <ръква> да не изпускаш модите? Ох, много е хубава. <ръква> и кралицата има такава. Принце? Айде сядай на трона. Я аз си бе майко, аз сама ще се оправя. Мамо, свърши се. Кое се е свършил? Край, прибирам се. Наистина ли? Имам планове. Ох, момчето ви! Абе! Кой сега во теб заспива? Кой се на здраве! Ей! Ей, у дома си е най-добре. Що казваш? Кире, охлюбе, едеш ли бе? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Кире, всичко е <йде>, <laughs> Ай сега, ай сега не се обиждаме. Не бе, сериозно да питам. Охлюбе, едеш ли? Фи Охлюви, бе. Смятам да направя тука ферма за Охлюви. Ферма? м, -м, -м че ги изнасям в Западна Европа. Кой ще ги еде тия плужаци, бе? Ще бе аз много ги да обичам? В голям са. От един дека се изкарват 15 000 паунда. 15 000? Да, бе. Сериозно? Сериозно, Утре ми трябва и чахката. Добре. Само, че да знаеш, че волана отляво. Ей. Ей, ей, да не те видя после да ми, ми шофираш лявото платно. Абе, а, бе добре. е, нездравей. А, е, нездравей. А, Павлине. а. А, кво е а. А, Испектор Ренчев първо репелурусе. Вашият син Павлин е убил дете с автомобила си. В момента е в ареста. Още късно. Аз ям сигурно два пъти или три пъти по-малко от хората в съдебната система. Това е състоянието на държавата. Кого чакате? Чакам за една пратка. За Енчев. Нека да не се надвиква. За Енчев. Аз не знам някой да носи повече отговорност на държавата днес от мен. Първаме сезона. Сезона на охлювите. Малко си изхвърлих. Донеси сто лева да му върна пепе. Кога се парите? И ся, Кой ще правиш? Не знам. А ерианче, има ли? Добре, де. Ти не ги ли знаеш? Новини не гледаш ли? Телевизия? Миналия месец... С хиляди измамиха една баба от долапите. Кви пари им даде? Кажи им. Айде кажи им. Колко пари им даде? Що молчиш? Говори. Колко пари им даде, бе? Андале, още за гаранция? А ти да Ти днес няма ли работиш, бе? Болен съм. Ето. Това е твое дело. Али взимай, взимай! <рък> Я направи го пак. Не мога. Аре бе, направи го дека. Майко! Майко, катастрофирах! Айде бе, се правиш бе? Боли ме вървата.